أنت لديك سجل تجاري للتصدير أنت تطمح لتسويق منتجاتك والدخول لسوق به أكثر من ثمانمائة مليون نسمة كيف تضع خطة تسويقية وتستحوذ على حصة توازي طموحك؟ كيف تسعر وتقيم دخلك ومصاريفك وتراقب إقرارك الضريبي؟ ديوان الاستشارة والخبرة بلاوي يقوم نيابة عنك بكل هذا المجهود وبكل دقة وثقة للخدمة الرجاء الاتصال على الإيميل